Два військовослужбовці сьогодні змогли приїхати у рідне місто Сміла. Кожному з них тут приготували цінні подарунки. За кошти працівників Смілянського виконавчого комітету було придбано квадрокоптер та автівку. Сьогодні вручаємо військовослужбовцям нашої славної неньки України транспортний засіб, який придбаний за кошти виконавчого комітету Смілянської міської ради. Це вже 14-й транспортний засіб, який змогли закупити працівники. Я за це щиро вдячна, що підтримують, підтримують наші збройні сили, наших славних воїнів. І так само за їхні ж кошти змогли закупити мавіки третій, які ми сьогодні передаємо, я скажу, з великої літери громадянину України і нашому земляку – це Антону Шпаку. Молодий хлопчина, але в свої молоді роки, по-перше, відважно захищає нашу батьківщину, а по-друге, вже удостоївся такого великого ордену за мужність від нашого президента Володимира Олександровича Зеленського за мужність третього ступеня. Я хочу сказати, що це, ну, це значно, це високо і це, це достойно. Так тримати, Дякую. так само мужньо, так само стійко, тримайтеся. Ви – наш захист, ви – наше все. Ми віримо в вас і віримо в нашу перемогу. Дякую. дякую всім, хто не втомлюється, дякую абсолютно кожному, хто займається зараз волонтерською діяльністю, хто чекає на нашу перемогу, яка неодмінно буде. Бо Якщо ми такі от єдині, якщо ми такі спільні у своїх прагненнях, іншого шляху ми не маємо. Ми дочекаємося того дня і зможемо славно святкувати нашу перемогу. Я дякую всім, дякую Сергію Васильовичу, дякую хлопцям за захист і ще раз їм бажаю божого захисту і бажаю міцного-міцного здоров'я і терпіння дочекатися і все обов'язково буде добре, все буде Україна. Ми сьогодні традиційно здійснюємо чергову приємну місію. По-перше, передаємо автомобіль нашому Смілянину пану Олександру, Олександр служить главою Збройних сил України. Я дякую традиційно своєму колективу, дякуємо звичайно Збройним силам України за те, що ми можемо е, сьогодні тут здійснювати на мирній території волонтерську діяльність, благодійну діяльність, тому ми передаємо сьогодні автомобіль який буде слугувати. Мені вдвічі приємніше, що це смілянські хлопці. Вони звернулися зверненням відповідним. Традиційно ми через районну військову адміністрацію, обласну військову адміністрацію вирішили передати цей автомобіль. Як вже було сказано, це 14-й автомобіль. Тому ми передаємо цей автомобіль. Дякуємо хлопцям, що захищають нашу рідну землю. Ну, і Передаємо сьогодні «Мавік-3», також нашому Смілянину. Він три місяці чекав Антона, цей «Мавік-3». Ми його закупили вже давно, але в зв'язку з тим, що неможливо було виїхати з того місця, де служить Антон. Тому сьогодні передаємо цей «Мавік-3» оператору. оператор, пілот, скажімо так. Оператор і командир з воду, і замк «Політ» по-старому. Він показав нам відеофотографії своєї роботи, я дуже дякую, я думаю, він буде слугувати, побільше бити орків і все заради перемоги. Дякую вам, це вам, нехай служить, дякую. дякую вам за те, що ви є, дякую Збройним силам України, дякую своєму колективу, дякую за підтримку в районі, обласній військовій адміністрації, спільно, разом ми обов'язково переможемо, все буде Україна. дякую там, де наразі воюють хлопці, гаряче і не дуже легко вирватися навіть на короткий час. Та все ж бійці приїхали додому і самим хотілося побачитись із рідними, та й знають, що у підрозділ повернуться з таким необхідним підсиленням. Щиро вдячні за автомобіль, цей автомобіль нам потрібен, як кажуть, як повітря. Я надіюся, що він допоможе нам бити орків і захищати нашу рідненьку Україну. Щиро вам дякую від мене, від нашого підрозділу, від нашого батальйону. Хочу сказати велике дякую людям, які збирали на цей квадрокоптер, тому що це наші очі, це наш захист. І це пташка не тільки захист, а вона й буде нищити ворога. Буде нищити очима, буде нищити артилерією, буде нищити подарунками, які ми будемо надсилати цим коптером ворогам. І дуже-дуже велика подяка за таку гарну річ. Слава Україні! Героям слава!